59-річна запоріжанка Лариса Хом'якова каже, сьогодні зробила перше щеплення вакциною Коронавак. Розповідає, зраділа, коли дізналася про можливість вакцинуватись у пересувному пункті, адже мешкає по сусідству з його розташуванням на вулиці Єнесейській. Побачила в'яву. І мені дуже зручно, тому що я працюю постійно з 8 до 17 години, постійно зайнята. тому якраз це мені так, ну, підійшло, так, зручно, що тут». Мешканка вулиці Виборської Лідія Петрівна сьогодні також отримала першу дозу вакцини. Як себе почуваєте? «Поки добре. Звідки взялась ідея сюди завітати? Звідки дізналась про цей пункт вакцинації? «До магазину прийшла і побачила цей автобус. Почитала і прийшла. Думаю, може трошечки чим допоможе? Дуже зручно. Дякую. Дуже зручно. Десята лікарня далеко. Не доїдеш туди». До 11 години ранку у пересувному центрі вакцинації зробили щеплення 13 людей, сказала його адміністраторка Наталя Єрюменко журналістам Суспільного. За її словами, у спеціалізованому автобусі наявні чотири види вакцини – Pfizer, Moderna, AstraZeneca та Coronavac в цілому це люди літнього віку, пенсіонери, яким дуже зручно на місці біля свого місця проживання вакцинуватися. Дуже радіють, що не треба кудись добиратися, враховуючи те, що в транспорт пускають тільки з сертифікатом або з однією вакциною з даного місця, ну важко добратися до центральних пунктів вакцинації. Наталія Гірюмінка каже, на щеплення кожної людини мобільна бригада в середньому витрачає 10 хвилин. За словами реєстраторки пересувного пункту вакцинації Софії Запрудної, у другій половині дня автобус для вакцинації продовжив роботу за адресу Бульвар Гвардійський, 114. «На завтра графік роботи з 8 до 12 – це буде Гастело 46 – це ВСП Запорізького металургійного фахового коледжу. Потім ми переїжджаємо до палацу культури Титан, це вулиця Перемоги, 131, там ми будемо працювати з 12.15 до 4 години. Після цього 1 грудня з 8 до 12 ми працюємо по вулицю профспілок 5, після цього з 12.15 до 4 години будемо працювати біля фонтану на площі Маяковського. А 2 грудня з 8 до 10 години Перемоги, 95, магазин Олімпія. Софія Запрудна каже, після відпрацювання у сімох місцях Вознесенівського району парасовний пункт вакцинації переїде до Олександрівського. Валентин Пересипкін, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.